Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 96 тисяч осіб ліквідовано. Танків – 2970, бойових броньованих машин – 5937, артилерійських систем – 1931, РСЗВ – 404, засоби ППО – 211, літаків – 281 одиниця, гелікоптерів – 264, автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 кораблі та катери – 16, ВПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617, крилаті ракети – 592, спеціальна техніка – 171. Дані уточнюються – вірте в Збройні сили України, разом переможемо, слава Україні! Позиції вздовж Дніпра мають величезне і тактичне, і стратегічне значення, тож кожен метр території контролюється українськими захисниками. Пострілюють, здалека пострілюють, щось то крупнокаліберно. Дай, коли, коли мед робить. Вони де-то б'ють, де-то в сторону Херсона. Піском вони не прийдуть, ми їх тут за фіщем. Ворог гарно знає цю місцевість. Ще донедавна займав позиції в ближніх селах. Втім, якоїсь особливої активності з їхнього боку поки не спостерігається. Окупант розуміє – повернутися назад їм вже не вдасться. Стажимо ми за лінією цієї оборони, щоб не привникнули ніяке ДРГ, не було нападу, отримуємо лінію оборони і спостерігаємо, щоб не було нападу з з сторони. Проте акваторія – під щільним наглядом ЗСУ. Та й гучний звук човна не приховати. Тож, за словами самих військових, на такий крок підуть хіба самовбивці, розуміючи, що це дорога в один кінець. Вночі працюють, я так зрозумів, більш гавбиці і так далі, туди СЗВ. по Херсону, ну, СЗВ. А так то чути постріли БМП здалеку може між собою там. Найпопулярніша на цьому напрямку так звана артилерійська дуель. Ситуація зараз досить напружена. Росіяни задають артилерійських ударів по позиціях наших, по мирних жителях. На жаль, дуже багато росіяни залишили інженерних боєприпасів, тобто розтяжок різних. Є факти підриву місцевого населення, на жаль, є факти підриву військовослужбовців, але треба розуміти, що коли росіяни втікали, вони залишали свою техніку, озброєння, боєприпаси, тому ми дякуємо е, за такий собі ленд -ліс. Підготовка до холодної зими має врахувати будь-які негаразди, окрім можливого нападу ворога. Хоча затримуватися в цій місцині надовго військовослужбовці не планують. Копати то ми вже звичні до цього, Ну, як ви бачите, це глінезерка, вона дуже погано копається, але якщо твоя, твоє життя залежить, залежить від того копа, будеш копати як екскаватор. І як тільки буде нагода, підемо далі, будемо вибивати цих загарбників з нашої території, бо їм місце. Слава Україні! Головна задача підрозділу – спостереження за лінією фронту та полювання на ДРГ. Їх, на жаль, дуже багато. Якщо навіть там 100 необучених противника стріляє в одну сторону, хтось кудись влучить. Але наші хлопці дають відсіч. Ми воюємо за свою країну, за свій народ, за свою державу, за свою свободу. Я ездил только на Т-64Б. Т-64Б-1В, ну, грубо говоря, они особо не отличаются. И это лучшая машина, я бы на другую никакую не поменял ни на 72, ни на 80. -ку. Для меня это моя машина. Ну просто мне нравится, потому что она хорошая машина, не знаю. Я просто ТТХ и у 72 -ки. ну не сел бы я на ней. 64 это вещь. Іменно на цій машині я катаю щервня місяць. Нарікань на цю машину не було, завжди витягувала нас з всяких передряг. Так. Машина бомба. Ну, ласково називаємо її «ласточка», а так такого особового так? ласточка. Тайна як ми прикриваємо, бережемо піхоту. Стреляем, у нас нема, так что мы по одному пехотинцы, что, как это у нас называется, жирная цель. Там, грубо говоря, бессилотник взлетает, кажуть, что очень здоровая цель, жирная. Считать, богато, очень богато. Бывали і и по 20, одним-то дуже очень І И я надеюсь, еще очень-очень их будет богато. <клес> В Харькове, можно сказать, трошки было полегче. Тому що не було такого напливу, а зараз, коли бачу біспілотники, ну, нам передають відео з безпілотників, ну, вони йдуть по трупах, лягають, йдуть свіжі, і знову йдуть свіжі, і знову йдуть свіжі, я не знаю, що вони, який їм там приказ. Була така ситуація, що зайшли майже в тил ворога і без страт вийшли, всі цілі здорові, і машина неушкоджена. Мимо мы, мы разорвалось, но по нам, хотя казали по беспилотникам, что по нам, ну, целяли, но просто-напросто не попали. Танковая школа само собой выигрывает в любом случае, а по-друге, вони за что воюют? Мы на своей земле, мы за это воюем, а они, я не знаю, за холодильники, микроволновки, ну, честно, я до сих пор даже не знаю, за что они воюют. А я на своей земле, я за свою хату, за, за свою землю вою.